السلام عليكم ازيكم يا باشمهندسين؟ عايز اتكلم النهارده معاكم في موضوع بالنسبه للمهندس حديث التخرج او الناس اللي لسه بتدور على شغل. تعال نخرج شويه عن منطوق القناه اللي احنا محددين التراك بتاعها اللي هي مهندس موقع عايز اكلمك انت كمهندس حديث تخرج جالك انترفيو النت مليان اعلانات وهنتكلم دلوقتي كمهندس تدور على اعلانك فين؟ خلينا متأكدين إنه لينكد إن وموقع وظف هم أهم موقعين بيتأكدوا من الإنترفيو ده فعلاً حقيقي مش نصب ما مشكلة نيجي على جروبات الفيسبوك ناس كتير ممكن تشتغلك عليه ناس كتير ممكن تنزل إعلان وهمي وأنت تروح وحصل كذا مهندس حصل معاه مشكلة طيب انا كمهندس عايز اشتغل برضه عايز اتاكد من الشركه دي اللي انا رايح اعمل فيها انترفيو هقول لك كذا حاجه كده بالتجربه ياكدوا لك تروح انترفيو ده ولا لا ابعت يا باشمهندس السرير تاعك لاي حد يقول لك انا طالب مهندسين اي اعلان تشوفه محتاج مهندسين سواء موقع مكتب فني طرق بلاننج اي حاجه ابعت السي في بتاعك وهو له في السي في بتاعك اكتب له رساله مقدمه كده ووضح له فيها انت محتاج وظيفه ايه لو انت مقدم مثلا انت عايز مهندس موقع بس انت قدمت الشركة عايز مكتب فني وضح له انت عايز مهندس موقع هو هيحتفظ بالسي في عنده هيحتاجه هيكلمك دي اول نقطه معي. انا بقعد السي في بتاعي لاي حد محتاج مهندسين وحتى محتاج خبره اكبر بوضح له ببعت له السيفي بتاعي وبقول له خبرتي وهو يسيبه عنده جايز يحتاجني في يوم طيب مشيت الايام وكلموني باشمهندس عبد الله احنا عندنا انترفيو ليك يوم كذا الساعه كذا متاح مع حضرتك ولا لا لو هو سالك الميعاد ده مناسبك ولا لا فكر مع نفسك، إذا مناسبك قول له تمام مش مناسبني، مش مناسبني، اقول له ممكن نأجلها ساعة، ممكن نخليها تاني يوم، كده ظبط الدنيا معاه. وقبل ما تقفل منه تبقى عارف اسم الشركة والعنوان وتقول له بعد إذنك هستأذنك هبعت لك مسج على الواتساب ابعت لي فيه لوكيشن الشركة دي. هيبعت لك هو لوكيشن تدخل تشوف فعلاً المكان ده فيه شركة بالاسم ده ولا لأ. تدخل تسأل على الشركة دي، يا جماعة حد عنده معلومات عن الشركة دي؟ وفي جروبات كتير متخصصه ان هي باسماء الشركه، ممكن تسال على الجروب معانا هنا يا جماعه انا جالي انترفيو في شركه مثلا سكوير اكاديمي. حد يعرف الشركه دي؟ حد اشتغل معها قبل كده؟ هتلاقي زميلك يقول لك خلي بالك الشركه دي نصابه، خلي بالك الشركه دي بتاخر مرتبات، خلي بالك الشركه دي استقرار فيها كويس، خلي بالك الشركه دي مرتباتها كويسه. خلي بالك الشركة دي مرتباتها اقل من السوق بس فيها استقرار هتلاقي زمايلك بيفيدك تدخل تشوف الشركة دي على لينكد ان تدخل تلاقي لو انت مثلا معرفش توصل لمعلومة على جروبات الفيسبوك تدخل على لينكد ان تشوف اسم الشركة دي تعمل عليها سيرش لها صفحة على لينكد ان غالبا اغلب زمايلك اللي شغالين في الشركة دي بتلاقيه كاتب معلومة ان هو إنه هو شغال في الشركة دي ابعت له اد شوف رقمه وكلمه. يا باشمهندس ازيك معلش انا اسف بزعجك بس انا عندي انترفيو في الشركه عندكم انا كنت عايز أفصل عن كذا حاجه وضع الشركه مرتبات الشركه الانترفيو حجم الشركه هتلاقيه والله لو هو مرتاح فيه في الشركه هيقول لك بص يا باشمهندس الشركه دي كويسه ووضعها كذا كذا كذا مش مرتاح ولا قوس يا باشمهندس الشركه دي سيئه عندها عيوب كذا التعامل عندهم كذا فبالتالي انا جمعت وانا قاعد في البيت بغير غير ما اخد اجازه من الشغل وانا شغال او من غير ما اتمشي واصحى بدري واروح الانترفيو وانا قاعد في بيت كده جمعت معلومات ممكن اعرف اسئله الانترفيو ممكن اعرف هم مهتمين بايه ممكن اعرف طبيعه المشروع وانا قاعد في بيت فانا كده قاعد في بيت جمعت كل المعلومات ابدا اشتغل عليها لقيت الموضوع مش هاجع الموضوع مش هاجع ولا كاني شفت اي حاجه ولا تروح انترفيو وصدقوني يا انا في بدايه مشواري انا فعلا اتبهدلت في الموضوع ده كنت نروح عامل انترفيو برضو. والشركة ما تعجبنيش او الشركة الاود على استخراج مش مظبوط او او في كذا كذا نقطة كده ترجعك عن اختيارك. برضو كمهندس ما تشتعلش مع مقاول. ما تنزلش شهر مع مقاول. بلاش يا باشمهندس مش هقول لك كلهم وحشين بس فيهم نسبة كبيرة وحشين. فيهم نسبة كبيرة. هو بيتعامل معك عندك صنايعي هيجيب هيجيب مهندس طبعا انت عيني غلبان. عايز أي حاجة تشتغل لك 3000 جنيه يا باشا ماشي بس ونزلني شغل معاك وانزل اشتغل وهتلاقي نفسك مش شغال مهندس أنت شغال بتظبط شغل بتخلص له شغل بتقبض ده وبتظبط لده وبتحل مشكلة ده وكهندسياً أنا ما حاجة. فده لا. طيب السيفيه يا باشمهندسين أنا بيجي لي برضو كمية سيفيهات سيئه و... انت اشتغل على السي في بتاعك مش مانس في كذا موقع ابقى انزل لك اسيب لكم في في الكومنتات هنا او في الديسكربشن كذا موقع تدخل عليه تجيب عليه تام على السي في بتاعك هو مش مش غالي السي يعني في هتلاقي السي في ب 15 جنيه تكلفته ولا حاجه بس في الاخر ثاني سي في محترم يريح اللي هيقراه انا بيجي لي من شكلها من بره كده لما ما بتجيش ليا ايه ما بحبش ادور فيها مش مش ع... مش عارف استفيد من السي في مش عارف يوصل لي معلومه بتاعك لازم بقى واضح جدا انا مش فاهمك وحاجه مني ليك ابعد تماما على فكرة تقول انت ما نزلتش موقع لا انا نزلت موقع انا نزلت تدريب ممكن من بيتك تتضرب ونلعب فيديوهات احنا بنزلها او غيري بينزلها تبص عليها تشوف في ايه الدنيا ايه الكلام ايه اللي بيحصل احنا احنا الدنيا دلوقتي اتسهلت كتير جدا عن زمان انت بقى من دلوقتي من بيتك تعرف تشوف ال... ده بيستريم ازاي وده بيتعمل ازاي وده ب... ده خطواته ازاي من الموقع مش مش اللي انت خدته في الكليه انا انت ما خدتش في الكليه الموقع حاول عشان يبقى عندك اكونت محترم على لينكد ان وتطور منه واحده بواحده كده وتدور فيه السيفي بتاعك يبقى برضه بتاعك محترم جدا عشان تعرف تلاقي شغل و... وما تزعلش ان انت ما جبتش شغل صدق ان رزقك لسه ما جاش بس برضو انت اجتهد على السيفي بتاعك اجتهد على معلوماتك اجتهد على نفسك هي فترة وهتعدي وبعد كده هتلاقي نفسك انت هتتنطط في السوق. إيه موقع وظف موقع محترم جدا عليه وظائف محترمة جدا. انا إيه اكونت عليه وحط في بتاعك وحط الداتا بتاعتك وابدا دور عليه كل يوم تخليه وعمل ابديت وشوف ايه الدنيا وايه الوظائف اللي نازلة جديدة النهارده وبعتلوهم. له لهم. إيه اتأكد يا باشمهندس قبل ما تروح انترفيو اتأكد من الشركة والمكان. لو حد طلب منك قال لك هات اللابتوب بتاعك معاك ما تاخدوش وما تروحش انترفيو ده. حد قال لك انا هقابلك في مكان بره مقر الشركه ما تروحش. لازم يقابلك في الشركه في المقر بتاعها. بره الشركه هات اللابتوب بتاعك معاك عشان ما عندناش لابتوب وعايزين نختبرك عليه ومش عارف ايه ما تروحش ده بنصب عليك ده هيقلبك في اللاب فعلا ناس كتير اتقلبت في اللابتوب توب بتاعها. وناس كتير ناس قالت لها تعال ابلغ بره الموقع او ابلغ في مكان في كافيه او على على اي مكان وفي الاخر ما يروحش له او ينصب عليه او يلطعه ساعه وساعتين بره وبعد كده يقول لا, من... لا باشا انت باشمهندس انت باشمهندس كلمه كبيره حافظ عليها وما تقلش من نفسك اتمنى ما كنتش طولت عليكم بالتوفيق كلكم باشمهندسين صدقني ارزاق على ربنا خطوه بخطوه هتلاقي نفسك فهمت السوق ماشي ازاي ما تزاعدش على الفترة دي. انت لسه مش ما مسؤولية. طلعه ما التزامات هدي اعصابك وسع. وربنا هي وفاك. شكرا.